Keď mi v ruke šuknul modrý peťak, tváre libočekajce, odvedený za rok, nikto nebol, a privezli na AC, jak je nám dobre na švece. motor bar popsu vladiníky mu šterčeli, tam mu gor skočil na autobus, a šol do mototechni sučasť i nie zohnal vôbec do servisu mu šeli. To, co co se Lena le na sport pláciť, le na sport hey! Jak nam dobre na svete. ne budeš tiho, jak dobre pít.